من ذكرى مرت كل يوم بزورني الطيف قلبي مشتاق عقلي بقدرش يضر الطيف حرارة عز الصيف بين كفه وكفي ايام كنا صغار فليس امراب بالشمعة بتطفي آه لا تسيبي كفي إيدك البردي روحي بتدفي بعد طفل موسيقي مشتاق لدفي نظرة بتكفي لا شاعر في الكلام وقفي واحمل ورود. وقلب ودود لا مش ضعيف بس بلين قدام ضحكي وخفي دمعه ورجفي برجع بميل مع ميل الشفه بين عيون عسل غرقان مش شايف ضفه شعي شمسي حبيني ضوي نجمي ليطفيها داري بضعفي تدفي بدفي كوني جذر الموج ميلي ببحري لو ميلة بحري بدي الموجه انتي يلي بنظره كل عزيز تغير ديلي حال ويني هولا حالي ويني هون لحالي فانا غير <تصفيق> <تصفيق> انا غير مبالي مليش غير نفسي فيش عزيز وغالي بديش حد منهم هيك مبسوط لحالي عاي جوي شوي شوي حزين بس غير مبالي عزيز وخال بديش حد منهم غير مبسوط لحالي عاي جوي شوي شوي حزين بس غير